Mistä tämä kaikki on tullut, ja miten me voidaan tietää se? Kun me katsotaan tarpeeksi kauas, mihin tahansa suuntaan, me huomataan, että kaikki etääntyy meistä. Ja ei juuri meistä, vaan kaikki etääntyy kaikesta. Eli jos laajenee, kun mennään ajassa eteenpäin. Eli sitten, jos mennään ajassa taaksepäin, niin kaikki on ollut tiiviimmässä kasassa, ja lopulta noin 13,8 miljardia vuotta sitten, niin päädytään pisteeseen, jos kaikki on ollut tosi lähellä tosi tiivistä tosi kuumaa, ja se on laajentunut valtavan nopeasti, ja tätä tapahtumaa kutsutaan alkuräjähdykseksi. Vastaavasti, jos me katsotaan nyky nykyhetkestä eteenpäin, niin me huomataan, kuinka kaikki etääntyy ja etääntyy, jolloin sitten äh, 300 triljoonan ja <kvintiljoonan> vuoden päästä, Maailmankaikkeus on levinnyt niin laajalle, että saadaan sellainen haalea hiukkas puuro. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, tai mitä juuri ennen alkurehdystä tapahtuu, niin ei tietenkään vielä tiedetä.